إذا أراك ربي فيفرح قلبي ولا ينزع أحد الفرح مني إذا أراك ربي فيفرح قلبي ولا ينزع أحدون الفرح مني أنت هو أمسى واليوم أنت هو ملك الكون أنت هو إلى الأبد وحبك للمنتهى أنت هو أمسى واليوم أنت هو ملك الكون أنت هو إلى الآبد وحبك للمنتهى من يقول كن فيكون والرب لم يأمر وحده في إيده كل حلول ولا يعصر علي مجهول من يقول كن فيكون والرب لم يأمر وحده في إيده كل حلول ولا يعصر I am a good friend, and I am a good friend, and I am a good friend, and I am a and كل كون أنت هو إلى الآبر وحبك للمنتهب في ظلك يهرب من الخوف دا اسمي على كفك منعور والشهداء معك هم في الفردوس جهدوا غلبوا بالقدوم في ظلك اهرب مني الخور دا اسمي عليك فك منعور ويشهد معك هم في الفردوس جهدوا غلبوا بالقدس أنت هو أمسى واليوم أنت هو ملك الكون انت هو الى الابد وحبك للمنتهى انت هو أمسى واليوم انت هو ملك الكون انت هو الى الابد وحبك للمنتهى روح بنفسك للمسيح عنده واحد تستريح ما في غير قلب مرياح يشفي ويسعد كل جريح روح بنفسك للمسيح عنده واحد تستري حماتي زي قلب مريح يشفي ويسعد كل جريح أنت هو أمسى واليوم أنت هو مالك كل أنت هو إلى الابد وحُبُك للمنتهى أنت هو أمسى واليوم أنت هو ملك الكون أنت هو إلى الآبد وحبك للمنتهى